فإذا أنت ترى أحدهم وهو عقبة بن نافع على أطراف غابة القيروان ينادي يخاطب السباع والهوام ويقول نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا لننشر دين الله في الأرض فأخل لنا المكان فتخرج السباع والهوام تخرجُ حاملةً أولادَها على ظهورِها لتُخليَ المكانَ لجُندِ الله كرامةً من الله أطاعوا الله فطوَّع الله لهم كل شيء ليبنَي مدينة القيروان في تلك الغابة لا ليركن إليها ويجلسَ فيها ويتنعَّمَ بها بل ينطلق بعد ذلك فاتحاً في الأرض حتى يقف بقوائم فرسه في أطراف المحيط الأطلسي ليقول كلمة في الخالدة وقوائم فرسه قد ابتلت بمياه المحيط الأطلسي يقول والله لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضاً وأقواماً لقبته في سبيل الله دين الله وإذا بقتيبة في الجانب الآخر في شرق الكره الارضيه ذاك في غربها وهذا في شرقها يفتح المدن والقلوب حتى يقف على اطراف مملكه الصين ويقسم بالله ليطان باقدام فرسه تلك المملكه ويسمع ملكها فيهلع ويخاف ويجزع ويعلم ان هؤلاء اذا قالوا فعلوا فيرسل صحافا من ذهب مملوءه بتربه ارض الصين ليبر قسم قتيبه وتطا خيل قتيبه تلك التربه وتكون الصحاف مقدمه الجزيه واربعه من ابنائه يوضع عليهم وسام المسلمين فيال الله مهلا حُمات الضيم ان لليلنا فجرا سيطوي الضيم في اطماره واذا بكم بعد فتره تتخيلون وتقرؤون خليفه المسلمين يخاطب السحابه وهو على كرسيه ويقول امطري أن شئت فسوف ياتيني خراجك صارت الكره الارضيه كلها ما بين مسلم حقا وكافر يدفع الجزيه عن يد وهو صاغر للهدى كانوا ادلاء وللعدل وللمعروف كانوا خلفاء لو دعاهم طارق لانتفضوا من بطون الارض يرنون السماء ترك المنزل معمورا لنا ثم جئنا فتركناه خلا ضربوا العز لنا اخبيه فنقضناها خباء فخباء ومع هذا يا امتي يا امتي ان ام طال ليلك عابسا فترقبي بسمات فجر في الظلام جديد ما نام جفن الحق عنك وانما هي هدأه الرئبال قبل نفاره لعلها هدأه الاسد قبل نفاره صدقوا ما عاهدوا صدقوا في التجرُّد إلى الله، في التجرُّد لله وطلب الأجر العظيم من الله وأنعم به من تطلُّعٍ لا يعدِله شيءٌ من تكريم الدنيا صح أن أعرابيًّا قسم له النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر من الغنيمة وكان غائبًا فلما حضر أعطوه ما قُسم له فجاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتُك؟ ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على ان ارمى هنا بسهم فادخل الجنه واشار الى حقه فقال صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا لقتال العدو وكان له ما اراد اذ اتي به يهمل قد اصابه سهم سهم حيث اشار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه الله ثم كفَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بجُبَّته وصلى عليه ودعا له ثم قال اللهم هذا عبدُك خرج مجاهداً في سبيلك فقتل شهيداً وأنا عليه شهيد أرادوا الله فشمخت نفوسهم إلى رضوان الله فترفعوا عن الدنيا حتى قال قائلهم وهو جابرُّ بن عبد الله والذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحدٍ من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخر وها هو أبو الحسن علي رضي الله عنه يوم الخندق يرى عمرو بن ابن ود فارس العرب بلا منازع وهو يجتاز الخندق ويندُب المسلمين للمبارزة فيتقدم علي لمبارزته فيندُب الثانية وقد استصغر علي فيخرج له علي فيندُب الثالثة للمبارزة فما لها إلا علي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رُوِي عنه اخرج إليه منصورا فكان اللقاء وما هو الا قليل وهما يصطرعان واذ بعلي يعلوه بالسيف ويوم علاه بالسيف بصق عمرو في وجهه فيتركه علي دون ان يقتله فقال له عمرو عجبا لامرك مكنت مني بشيء لم تحلم به العرب ثم تتركني فقال علي كنت اريد قتلك لوجه الله يا عدو الله فلما بصمت في وجهي ثارت نفسي وطالبتني بالثار فخشيت ان يكون قتلك لنفسي ووالله ما اريده الا لله ما ابلغه من كلام ما اعظمه من تفكير ما احلاه من خلق اصيل ترفع عن حظوظ النفس وسفاسف الامور ولا غرابه فاين تربى علي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ربيب الاخلاص والتجرد والصدق والامر من معدنه لا يستغرب والفرع للاصل ينسب صدقوا ما عاهدوا فاتهموا انفسهم وهضموها وروضوها على مقابله الجهل بالحلم والحمق بالعقل والاساءه بالاحسان والعفو ركلوا العجب والكبر والغرور فعاشوا سعداء وماتوا شهداء في الحضور يقال لاحدهم يا مرائي فيقول متى عرفت اسمي ويقال لآخر وقد ازدحم الحجاج وبلغت القلوب الحناجر يقول أحد الذين بجواره: والله ما أظنك إلا رجل سوء، أيقول: ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت، ويؤتى بالثالث ويقف يوم عرفة آخر النهار متذللا خاضعا خاشعا، قلوب الخلق وألسنتهم تجأر إلى الله أن يعتق الرقاب من النار فإذا به نفسه ويرق قلبه ويتذكر ذنوبه وخطاياه ويا لها من ذنوب صغار وخطايا صغار فيقول لا إله إلا الله ما أشرفه من موقف وما أرجاه لولا أني فيهم قلت قد غفر الله لهم اللهم لا تردهم من أجلي اللهم لا تردهم من أجلي ليت شعري ما الذي أطلقهم من عقال وبقينا أسراء ما لنا نحن عجبنا واغتررنا أولسنا كلنا طينا وما لو تبعنا بالهدى آثارهم لانطلقنا وسمونا للعلا